Living La Vida Lupa, άνθρωποι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αξία των αναπνοών. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό μέσα στη μέρα μας να αναπνέουμε.